Dnešní díl zaměříme na problematiku cyklistické dopravy Hradci Králové. Hradec Králové město cyklistů, bohužel ale cyklisté jsou častí hříšníci a přestupky dopravě dělají na bějícím pásu. Jsme na hradeckém okruhu u fakulty nemocnice, kde vede stezka a lze říct, že ta stezka vlastně vede po každé straně v tom daném směru jízdy. Takže cyklisté jde vpravo, ale zde často stává, že cyklisté jezdí proti směru. Nejnebezpečnější místo je tady za námi, kde stojíme o podjezdu uh, ulice Sokolská, kdy cyklisté proti směru z kopce dolů sjíždí nemalou rychlostí a ohrožují tak protijedoucí cyklisty anebo chodce. Jo, zde opravdu stojíme i naše hlídky často a tyto cyklisty řešíme uh, pokutami. Uh, říkám, je to o tom, že cyklisté šetří čas, ale neuvědomují si, že hazardují se svým a cizími životy. Vždycky potom tom okruhu se dá přejít. Na druhou stranu jsou v několika úsecích přejezdy a přechody. takže cyklista má možnost tu trasu změnit. A od nemocnice je zde podjezd, kdy můžou použít, podjít, podjet si část okruhu a jedou po druhé straně silnice, kde jim to značky umožňují. Jako, paníka, tak jako jsme se ale je to úplně nelogický, protože když vidím, že přede mnou někdo jde, to jako kdyby šli čtyři lidi vedle sebe a proti němu skočili. Tak si taky nevím, no. je ten okruh je koncipovaný tak, je cyklista, jede po pravé straně jízdy, jako čeká ne v Anglii. No. Takže máte správně na druhé straně, jet a no. pak se vrátit na přechodu u Sanusu no. zpátky. Je to zdržení, chápu, jo. Mě, ale lidi tohle dělá. to ne, jsou te to pravidla to provozu. tak udělejte pro to úzký a pro cyklisty dolů. Já jsem lopatu a no, dejte se do toho. Stojíme v prostoru křižovatky na náměstí 5. května, e, Tršva mostu a Tylová smetanová nábřeží. Tato křižovatka v loňském roce dostala e, vodorovnou úpravu, kdy e, vodorovné nadšení se upřesňuje pohyb vozidel, ale stejně je potřeba upozornit řidiče na určitá nebezpečí e, v jistých situacích. Například, když jedou vozidla nebo cyklisti v souběžné uličce po náměstí 5. května ve směru od centrálu a výjíždí do tohoto prostoru, kde stojíme, tak jedou z vedlejší ulice. Řidiči často dávají pouze přednost zleva, z hlavní ulice, vedoucí od Karla čtvrtého, ale neuvědomí si, že zároveň co povinně dá přednost zprava vozidlům jedoucí také na vedlejší stylovaná břeží a zároveň dá přednost vozidlům odbočujících od mostu, jelikož to vozidla odbočují ale z hlavní komunikace. Jsou zde případy, které si ukážeme, kdy cyklisté vysloveně hazardují se svým zdravím a životem a ohrožují ostatní účastníky. Stojíme v ulici Mánesova, kdy často cyklisté jedoucí od pěší zóny z Baťkova náměstí zkracují trasu s jeden dolipek a projedou ulici Mánesova, ať už je to po chodníku, mezi chodci, anebo jedou proti směru, kde ohrožují sami sebe, jelikož vozidla stojící šikmo při vycouvávání nevnímají pohyb z pravé strany, ale hlavně se dívají po směru jízdy zleva.